הקורונה מאחורינו זה לא ממש ברור מה שבטוח זה שתעשיית המדיקל בימים אלה היא תעשייה שהחשיבות שלה רק עולה ועולה. ואנחנו בסיסטמטיקס לא נותנים להגבלות לעצור אותנו מלספק לכם תכנים מקדמת הטכנולוגיה ומהמרצים הטובים ביותר אנחנו מזמינים אתכם לתוכנית של סדרת וובינרים יהודית לחברות מעולם המדיקל בשיתוף מרצים ממטוורקס מרחיב על עולמות AI הדמיה רפואית, בקרה והתמאה הפשוטה של הפיתוח של מוצרים עצמם תוך שימוש בדוגמאות מעולם המדיקה. תוכלו לקבל כלים טכניים ויישוניים שיעזרו לכם לשפר ביצועים ולקצר זמנים בתהליכי הפיתוח. ביחד נוכל לעבוד ולהפרות אחד את השני כקהילה דיגיטלית. את כל הפרטים תוכלו לראות ולהירשם באתר שלנו. תחכים לראותכם!